Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili torto tisočerih plasti. originalu se torta imenuje spekoek, je indonezijskega porekla in sem jo pred kratkim imel priložnost poskusiti v Amsterdamu. Torta ima zelo podoben okus kot spekula s piškoti. Sestavljena je iz večjih plasti in res ima fino teksturo. Odločil sem se, da vam pokažem, kako se je pripravi. Jajca ločimo na beljake in rumenjake. Maslo sobne temperature narežemo na kocke in ga damo v skledo mešalnika. Maslo stepamo ena do dve minuti z lopatastim nastavkom, toliko, da ga zmehčamo. Na to v dveh korakih dodamo 200 g sladkorja. Ko je sladkor vmešan, povečamo hitrost stepanja. Stepamo 3-4 do 4 minute, da dobimo svetlo in rahlo maso. K masleni masi postopoma dodajemo rumenjake. Ko so vsi rumenjaki vmešani in je masa enotne barve, dodamo še vanilijen ekstrakt. Masleno kremo zdaj prestavimo v celoti v eno skledo in potem tole posodo mešalnika dobro, dobro očistimo in obbrišemo. Ne sme biti čistneč masna, kajti v nej bomo stepli še meringo. Skledo mešalnika dobro očistimo in vanjo damo beljake. Beljake stepamo toliko časa, da se začnejo peniti, Na to postopoma dodajemo 200 g sladkorja. Beljake stepemo do čvrstih vrhov. Meringa je zdaj stepena. Do čvrstih vrhov jo naredimo. Zdaj bomo pa preprosto stehteli samo še 250 g moke in pričeli zlagati biskvit, ker hmasto bomo izmenično dodajali v treh rundah meringo, moko, meringo, moko, meringo, moko. Ker gremo? Pripravimo moko in jo zmešamo s soljo. K masi izmenično dodajemo stepene beljake in moko. Vmes dobro premešamo, da dobimo enotno maso. Masa za spekvek je pripravljena. Zdaj damo tole na polovico, lahko stehtate, lahko po občutku naredite. Jaz sem jo že stehtil, celotna masa ne bi bila približno kilo in pol. Prisno, kako tožka jajca boste imeli. Sredamo to na pol in potem v polovici dodamo začimbe. Maso za kolač razpolovimo in v eno polovico omešamo cimet, kardamom, klinčke in muškatni vrešček. Ko imamo vse pripravljeno, namastimo 20 cm pekač fino je, da je malce viši, zato ker bomo mi zdaj tole našo maso zlagali v plastih po plastih, približno 10 do 15 plasti bo nastalo. Pričnemo z zlaganjem kolača v pekač. Začnemo s tremi žlicami začinjene mase, ki jo enakomerno razporedimo po površini. Prva plast je v torti, zdaj tole pečemo na 160 stopinjah celzija brez ventilacije, malce nad sredino postavimo rešeto. Prvo plast bomo pekli približno 7 do 10 minut, potem pa vsako naslednjo plast, mogoče čisto malce manj časa, zato, ka bo naša torta že bližje zgornjemu grelju. Medtem, ko se prva plast za spekovek peče, stopimo 50 gramov masla, s tem bomo najmreč vsako past, plast premazali, medtem, ko bomo dodajali gor novo plast testa. Ful masla bo v te sletici, ampak jaz je dobro. Čez prvo pečeno plast pokapamo stopljeno maslo. in čez nažličkamo maso brez začimp. Enakomerno jo zravnamo in jo vrnemo v pečico. Pečemo 6 do 8 minut. Postopek ponavljamo, dokler nam ne zmanjka mase. Vsaka nova plast se bo hitreje spekla, saj bo kolač vsakič malo višji in bliže gornemu grelcu. U Madona, še zadnja plast. Tele torte in potem bo narejena. Ko me čakam, da zarežem vanjo, je pa ful fino, ko bo torta pečena, da jo pustite stat čez noč v hladilniku, tako da se res fino posejdejo vsi okusi, tudi teksture bojo boljše. Ko je kolač pečen, ga ohladimo pri sobni temperaturi, na to ga zavijemo v folijo in prestavimo v hladilnik čez noč. Postrežemo ga naslednji dan pri sobni temperaturi. Uživajte in dober tek.